اللہ <سؤال> Allah hu Allah Allah hu Allah Allah hu Allah Allah hu Allah, Allah, Allah. Allah hu Allah Allah hu Allah hu Allah hu Allah Allah hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah